86 хворих з коронавірусною хворобою наразі перебуває на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповіла завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Вікторія Леньга. За її словами, кількість хворих на COVID-19 зросла втричі. 68-річну хмельничанку Раїсу Возну сьогодні виписують з інфекційної лікарні, де вона лікувалася від covid -19. Жінка каже, вона не вакцинована. Я поступила сюди з високою температурою, діарея, р і перед тим мене три дні була теж вдома температура, але дали направлення, де я приїхала, сюди мене поклали. Я вже тут 16 днів. 64-річна Надіячук каже, потрапила до інфекційної лікарні разом із своїм чоловіком. Лікувалася тиждень, її також виписують сьогодні. Я захворіла і в мене була висока температура вночі, я зразу рано звернулася до сімейного лікаря, яка дала, зробила тест позитивний і дала направлення сюди, в інфекційну лікарню, Зразу почали лікувати, ускладнень немає. На сьогоднішній день у закладі 86 хворих з коронавірусною хворобою, розповідає завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Вікторія Леньга. Серед них є діти, є дорослі, серед тих, які госпіталізовані, переважають сільські жителі, міських жителів десь приблизно третина. Якщо брати вік, вікову категорію, то це діти молодшого віку, в основному діти першого року життя, перших років життя, і пацієнти за 60, тобто хворі, в яких цілий букет різної супутньої патології. На жаль, деякі пацієнти помирають. І в серпні було шість летальних випадків. Якщо говорити про Хмельницьку міську громаду, каже головна спеціалістка управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк, то захворюваність на COVID-19 збільшилась більше, ніж вдвічі. Якщо ми мали за тиждень 127-128 захворівших в середині серпня, то наразі за останній тиждень ми маємо вже 480 захворівших. І якщо на останній тиждень серпня ми мали всього 28 захворівших дітей, зараз ми маємо вже 62, тобто більше, ніж вдвічі більше. Ми маємо 15 чоловік в міській лікарні і 80 чоловік загалом в інфекційній лікарні, серед яких 28 – це жителі Хмельницької міської громади. Дітей мало, всього двоє. Наразі, каже Ірина Кондратюк, є перебой з вакциною в громаді. До кінця серпня ми мали достатню кількість вакцини Pfizer. Наразі ми отримали на початок вересня невелику кількість вакцини Johnson. На сьогодні ми вже маємо залишки – близько 50 доз на всю Хмельницьку громаду. Також, в основному, це йдуть бустерні дози. Департамент охорони здоров'я зв'язався з Міністерством охорони здоров'я. І нам обіцяють, в середині вересня, що ми отримуємо достатню кількість вакцини Pfizer. В нас є достатній кількість вакцина CoronaVac. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.